Bəlkə bu dərdir, sevilənlər kimi sevə bilmirik, aramızda nə var bələ bilmirik, bir araya nədən gələ bilmirik, tanrı verir, bəlkə bizə sən qəfəssə amma bilmir bir an nəfəssən nə mən səni nə sən məni anladın sənlə getdi yaşamağa həbəssə ürəyimə saxlamısan qəfəssən amma bilmir bir an nəfəssən nə mən səni nə sən Şam ağa